רשמו פולינום לתיאור ההפרש בין שטח מלבן עם אורך של פי ורוחב של 2R לבין שטח מעגל עם כותר 4R, נתון כי פי גדול מ-7R. נעסוק בהתחלה של מלבן עם אורך פי ורוחב 2R. זה שכאן הוא המלבן שלנו. יש לו אורך של פי ויש לו רוחב של 2R. מהו השטח? השטח יהיה פשוט האורך כפול הרוחב, ולכן השטח כאן יהיה P, בעצם עדיף לכתוב, 2RP. זה האורך כפול הרוחב או הרוחב כפול האורך. שטח המלבן שווה ל-2RP. התבקשנו למצוא את ההפרש בין השטח הזה לבין שטח המעגל. שטח מעגל עם כותר 4R. מה השטח של המעגל? נסרטט לנו כאן מעגל. המעגל שלנו ייראה כמו זה, הכותר שלו 4R. כיצד אנחנו מחשבים שטח של מעגל? השטח של מעגל יהיה שווה ל-Pi כפול R בריבוע, כאשר R הוא הרדיוס. הכותר נתון לנו, הרדיוס הוא חצי ממנו. הרדיוס כאן חצי מהמרחק הזה או 2R. שטח המעגל שלנו יהיה Pi כפול 2R בריבוע. זה כאן הוא הרדיוס, אנחנו מעלים בריבוע את כל הרדיוס, לכן זה יהיה שווה לפי כפול 4 כפול 4 ריבוע. אנחנו רק מעלים בריבוע כל אחד מהאיברים. אם נשנה את הסדר, נקבל כשטח המעגל, יהיה 4 ריבוע פי כפול 4, או פי 4 פי ריבוע. עלינו לחשב את ההפרש. כדי לחשב את ההפרש וכדי לא לקבל מספרים שליליים, יכול לעזור לנו למצוא מי מבין שני אלה הוא הגדול יותר. נתון לנו כפי גדול מ-7R. על אם פי גדול מ-7R אז 2 עדיף שנרשום את כך אנחנו יודעים כי פי גדול מ-7R אז אם נחפיל את שני הגפי המשוואה בשני R ושני R הוא חיובי אנחנו עושים במרחקים חיוביים אז אם נחפיל את שני הגפי המשוואה בשני R זה לא את כך, 2RP גדול יותר מ-14R בריבוע. למה זה מעניין? למעשה, מדוע בכלל איכפלנו ב-2R? עשינו זאת כדי שזה יהיה אותו דבר כמו שטח המלבן. זהו שטח המלבן. ומה זה 14R בריבוע? 4 כפול פי ייתן לנו משהו קטן מ 14. וזה קטן מ-14. 4 כפול פי הזה קטן מ-14. נראה זה ככה. 4 כפול 3.5 שווה 14 ברור? לכן 4 כפול פי שקטן מ-3.5 יהיה קטן 14 אנחנו יודעים כי זה שכאן יהיה גדול מארח, הזה שכאן. הוא גדול פאי 4 ריבוע. בריבוע, ולכן אנחנו יודעים כי למלבן שטח יותר גדול מאשר למעגל. אנחנו יכולים להפחית את שטח המעגל משטח המלבן ולמצוא את ההפרש. ההפרש יהיה שטח המלבן, שאנחנו כבר חישבנו, והוא שווה לשני RP, ונפחית ממנו את שטח המעגל. שטח מעגל שווה ל-4 πי 4 ריבוע. אנחנו מקווים כי זה נראה אגיוני. יש נקודה אחת שאנחנו חייבים להעביר. נתנו את המשוואה של מעגל, שטח מעגל, כ-פי כפול 4 ריבוע. אמרנו כי הרדיוס הוא למעשה 2R. במקרה זה הוא 2R, לכן הצבנו 2R במקום R. נקווה כי לא בלבנו אתכם. זאת... היא R בסימן כללי עבורו כל רדיוס. אחר כך נתנו לנו כי זה שווה ל-2 כפול איזה אות R. אז הצבנו את זה לתוך הנוסחה. אני מצאתם